Одна із пацієнток Ольги в першотравневому – Наталія, яка дізналася про приїзд волонтерів-лікарів від старости села. Тут у кожного свої болячки, у кожного свої причини. У мене, наприклад, я хочу рівень цукру виміряти, бо в мене так інший раз скакає, і серце вже тиск, ну це такі проблеми. А ось її одна сельчанка Ольга прийшла, аби отримати психологічну підтримку. «Я дуже переживаю за внука і хочу оце все, бо він мене вплінув. Це просто мене каже, я плачу. Їх попало шість чоловік. Вроді два чоловіка освободили. І, ну, і він дав якесь одне. От обмінявся одного больного. Його мали звільнити, але він обмінявся на больного. Сам остався далі».